Одна з тем, на яку я хочу звертати увагу на своєму каналі, це проблема сортування відходів. В деяких моїх відео я розповідала про станцію сортування «Україна без сміття», яка знаходиться в Києві. В цьому відео хочу показати та розказати більш докладно, як це працює. Навіть якщо ви не з Києва, це все одно буде корисно. І по ходу я буду давати такі корисні поради. Я розумію, що під час війни це питання, яке не стоїть на першому місці. Це є більш важливі речі, але ми віримо в нашу перемогу і все одно повинні замислюватись вже зараз. Далі докладно, всіх вітаю і полетіли. Спочатку трохи історії. Ініціатива існує з 2015 року. І в 2017 році відкрилася станція біля метро Васильківська, де вже був простір для сортування твердих відходів, простір для відвідувачів а потім через рік приїхали на Саперну Слабецьку 25, район станції метро Дімівська. Раніше приміщення було трохи більше, зараз через війну оптимізували орендні площі. Тут зараз сортують на 40 позицій твердих відходів і сюди можна приносити майже все, що накопичується вдома. Все приймають безкоштовно, але є платні послуги – це спалювання та досортування. Докладно про це далі. Основна мета цієї ініціативи – навчити українців правильно сортувати, навчити правильно поводитись з побутовими відходами. Співробітники станції звертають увагу, що не варто називати сміття сміттям. Це відходи, це вторинна сировина. З них можна отримати нові речі, як то спецпляшки, можна зробити, наприклад, тканину для одягу або будівельні матеріали. Більшість домашніх відходів, які ми продукуємо і скидаємо в один контейнер, її, Іде на сміттєзвалища. Щороку Міністерство розвитку громад та територій України публікує статистику. У 2021 році в Україні було приблизно 6 тисяч сміттєзвалищ. Площа їх 9 тисяч гектарів, це десь 90 км 2 Чверть сміттєзвалищ не має санітарно-технічного паспорту, ще чверть не відповідає екологічним нормам. В структурі переробки відходів є такі підприємства-заготівельники. Це ті, хто заробляє суто на сировині і вони збирають, обслуговують контейнери або закуповують сировину у підприємств. Багато заготівельників спеціалізуються на таких ходових позиціях, які мають хорошу ціну, на які є постійно попит. В Україні це макулатура, прозорі пет-пляшки, блакитні, коричневі, зелені, також скло, алюміній, наприклад, бляшанки, поліетиленові пакети. Заводам-переробникам потрібно відвозити великі обсяги, тому Україна без сміття найчастіше не працює напряму з заводом або переробником, а працює з заготівельником, тобто посередником. У будь-якому разі Україна без сміття приймає все, що можна здати в Києві або в області, в Україні, на переробку. Тобто тут займаються не тільки тим, що вигідно економічно. Всього приймають 40 позицій і знаходять для них найкращий спосіб для переробки. Або, якщо неможливо, це йде на спалювання. Є така статистика, якщо скидати відходи в один звичайний бак, то відсортується десь 10%. Якщо кидати в спеціалізований контейнер, то 50% буде перероблено. Якісь відходи вже можуть бути брудними і будуть вилучені. Ті відходи, якими не займається підприємство, яке обслуговує цей контейнер, теж будуть вилучені. У Україна без сміття все перероблюється, майже все. Тепер про відходи і як їх сортують. Процес сортування виглядає дуже просто. Ти біляєш між контейнерами. Зараз на станції немає відвідувачів. Це день екскурсії, коли станція відкриває свої двері, щоб показати, як тут все відбувається. Саме головне, для визначення типу пластику ми шукаємо цифру на упаковці. Цифра повинна бути тільки в трикутнику, або може бути ще абревіатура пляшки сортують по кольорах прозорі коричневі, блакітні, зелені. Це такі топові позиції, які приймають багато заготівальників. Пляшки повинні бути чистими, бажано без обгортки. В Україні без сміття це приймає підприємство ЕКОВТОР. Вони з цього роблять волокно, типон, наповнювач або тканину для одягу поліестер. Пляшки з підолії, тут все складніше, зазвичай таку пляшку ще миють на заводі у спеціальному розчині, тому їх приймають окремо. Не всім заготівальникам вигідно цим займатися, тому таку пляшку можуть викинути, навіть якщо викинули її в контейнер для пластику. Поговоримо окремо про білі пет пляшки сировина проблемна, скоріше за все через колір. Білим пец стає у результаті додавання двого кису, титану, тобто це метал, тому це ускладнює переробку. З такої сировини не можна потім робити речі, які будуть контактувати з продуктами харчування. Пец з побутової хімії – це теж проблемна сировина. В Україні окремо майже не перероблюється, бо тут різні кольори, наліпки, на деяких пляшках є кільце з ПВХ. А в «Україна без сміття поки що знаходять заготівльника, який це приймає. Поліетилен високої щільності, код 2 або HDB. З цим з цих флаконів виробляють водопровідні труби для технічної води, труби для кабелів. Пінопласт це народна назва, це вспінений полістирол, код маркування 6 вигляд вигляді пінопласту такі відходи перероблюються, чого не можна сказати про лоточки для їжі. Пінопласт виготовляється для того, щоб зберегти товари при тростуванні. Це часто стосується техніки. Легкість – з одного боку це перевага, з іншого – проблеми. Логістика пінопласту коштує дорого. Ціла автівка і це лише сотні кіло. На спеціалізованих підприємствах такі відходи пресують, в такому вигляді передають на переробку. Пінопласт легко ламається, його дрібні часточки вже важко зібрати і переробити. У світі вже є замінники пінопласту, у нас поки що немає. Такі відходи можна приносити сюди, на станцію. З немаркованими кришечками, пульверизаторами є проблеми. Тут кілька вітів пластику, навіть ці є метал. Є одне підприємство у Васильківському районі міста Києва, «Вайкап Ресайклінг». Вони спеціалізуються на таких багатокомпонентних відходах. Підприємство зробило і лінію, яка може подрібнити ці пластики і на лінії за допомогою фотосепараторів, променями світла розділити за кольорами. А потім вже це йде далі на переробку. Поліпропілен, з нього роблять гранули, ділиться на прозорий та кольоровий і окремо кольоровий чорний. Чорний окремо, якщо він потрапить до прозорих кольорових, не можна буде потім зафарбувати гранулу у потрібний колір. А з чорного роблять тільки чорну гранулу, тому тут окремі контейнери і термобут уважним, що до чого. Окремо варто розповісти про шуршик плівку. Це упаковка, яка шурудить і приважно не тягнеться. Це упаковка з-під хруп, хлібу, чипсів, сухариків, шоколадок і ще багато продуктів. Важко не важливо не плутати плівку з поліетиленовими пакетами. Пакет тягнеться, шуршик можна порвати. Цей тип сировини приймали до війни, було підприємство в Туреччині, відправляли туди через заготівельника і там робили плівку. Зараз, під час війни, такої можливості немає, і є підприємства, які насправді роблять такий поліпропилен, але це відходи з виробництва, всякі там обрізки, наприклад, якщо роблять пакет. Ці обрізки закуповуються, точно однотипна та чиста соврона. Якщо брати від споживача, то там можуть бути домішки, поки що шуршик йде тільки на спалювання. Віск, парафін це для окопних свічок, зараз актуально. Поліетилен, низької щільності, плівка 0,1-0,4, тут три позиції, для переробки їх більше. Комерційна плівка ділиться ще на групи, у загоцівельника це ще будуть сортувати. Зверніть увагу, на пакети зі півзастівкою їх треба відривати. Треба розуміти, що багато вимог залежить від технологічного процесу, тобто це вимоги заводів та переробників. Біорозкладні пакети сюди на переробку кидати не можна через оксі набавку. Окремо збирають пакети з чорним всередині, таке напилення, чорний шар. Наліпки треба обов'язково зрізати. Центр управління відходами, така організація, вона забирає негабаритну електронну техніку, прилади, там спеціальна така лінія, де все розбирають на ресурси цінні компоненти. Це знаходиться в Києві, туди можна відвозити самостійно габаритну техніку, бо тут в Україні без сміття приймають тільки негабаритні і неважкі прилади. Там здати можна все безкоштовно. Зверніть увагу, що в Україна без сміття не приймають лампи ніякі, як то лампи накалювання, змістом ртуці, а центр управління відходами їх приймає. Деякі позиції там за невеличку оплату. Ще раз уточнюю. Неважку малогабаритну електронну техніку, також металобрухт, жерстяні кришечки. Все це можна здати на станції на переробку. Арозольні балончики ніхто майже не приймає. Продукція дуже складна, багатокомпонентна. І ще під тиском, і всередині може залишатися рідина. Тут можна стати на переробку, знаходять варіанти. Алюмінієві кришечки, мляшанки тут теж приймають. Загалом алюміній – хороший матеріал, його можна переробляти багато разів, і він не втрачає своїх властивостей. Приймають фольгу, яку не треба путати з поліпропиленом, плівкою, шуршиком, з таким металевим напиленням. Фольгу можна пам'яти, а поліпропилен – ні, він більш стійкий до цього. Макулатура. Тут дві позиції, на фабриках макулатуру ділять на 12 видів. Гафрований картон чистий, окремо з фарбою, окремо за ламінацією і багато інших. З картону коробок треба видаляти скотч, папір в процесі переробки замочують скоби, скотч осідає окремо і потім все це викидається. Брудний папір жирний не приймають макулатуру, тільки на спалювання, серветки, наприклад, теж не приймають, там вже мало дуже целюлозу. Просто для інформації, раніше в Україна без сміття збирали макулатури десь 10-15 тонн, зараз десь 5 тонн на місяць. Макулатуру збирати вигідно, тому якщо ви проносите такі відходи, ви допомагаєте проекту. Поп'ємо ще, до війни такі відходи здавали на підприємства, які там роблять бетон, асфальт. Зараз це тільки накопичується, тому що виробництва зупинені, але все одно це приймають. Зверніть увагу, пластик, скло, якщо використовувати як вторинну сировину, потрібно менше електроенергії, менше води. У випадку з макулатурою тут потрібно більше води і більше електроенергії, потрібні хімікати, щоб це відчистити. В цьому сенсі переробка макулатури вона більше ресурсозатратна, але не треба вирубати дерева. Ось такий нюанс. Скло збирають по кольорах, переробці прозоре можна додавати до кольорового, а навпаки не можна. Скло хороший матеріал, його можна декілька разів переробляти, але не вийде повністю з вторинного склобоя отримати нову пляшку. Потрібно додавати первинні ресурси, там кварцевий пісок, соду, але значно менше. Склобій обґрунтований ресурс. Інші види скла, стандартні, тут на станції не приймають. Також, зверніть увагу, що тут не приймають батарейки. В Києві для них є спеціальні контейнери. З коробочки з-під компакт-дисків полістирол твердий. Є вимога від заготівельника, що на ньому не повинно бути наліпок. і Він повинен бути ідеально чистим. Таку роботу виконують співробітники станції вручну. Окремо про упаковку типу тетрапак та паперові стаканчики. Відразу скажу, що паперові стаканчики не паперові, там всередині є пластик, тому його відносять до упаковки типу тетрапак. Перероблюється Зміївська паперова фабрика, це Харківська область, працює в партнерстві з Тетропак. Ще є картонна паперова фабрика «Папір Мал» місто Малін, Житомирська область, яка приймає паперові стаканчики, але, здається, не постійно є зміни у виробничому процесі. Для інформації, нещодавно Україна без сміття вивезли на Зміївську фабрику, паперову фабрику 8 тонн відходів тетрапак. Уявіть, скільки це треба накопичувати. Більше ніж півроку накопичувати, просувати зберігати. І це не дуже вигідні відходи з економічної точки зору. Тут, до речі, Україна без сміття працює напряму з заводом, а не з заготівельником. Тому висновок, якщо ви кидаєте паперові гарнятка навіть в контейнер для пластику, його навряд чи візьмуть на переробку в Україні. Це не дуже вигідна позиція, мало хто це приймає. Кращий варіант – взагалі паперовими гарнятками не користуватись. Обрати для себе еко або купувати напої там, де їх подають в скляному посуді. Про спалювання. Україна без сміття вивозить все на підприємство Тарком. Це приватне підприємство, в обухові, в нього є всі документи та дозволи. Процес іде за високої температури, гарячим повітрям 1200-1300 градусів. Після спалювання є маленький відсоток козолей, який потім вивозиться все одно на полігон. Тобто все одно є залишки. Працюю з підприємствами, виробниками, які мають хімічні, промислові або медичні відходи, які за законом не можна вивозити на сміттєзвалища. Треба звернути увагу, чому консультанти станції завжди перевіряють, що йде на спалювання. Якщо кинути, наприклад, батарейку або скло, особливо там нестандартне скло або кераміку, це може пошкодити обладнання, бо перед спалюванням все це дробиться і спеціальна така спираль, шнек і їх проштовхує в піч, тобто там автоматична подача, текстиль можна, не можна подрібнити, він буде намотуватись на цей шнек, там ручна подача, тому одяг, текстиль на спалювання приймають окремо. Я розумію, що спалювати це не досить екологічно, але, але переробити все в Україні таких можливостей зараз поки що немає. Щодо вартості, неліквідні пластики на спалювання коштував 80 гривень, один пакет об'єм 35 літрів, 150 гривень, один пакет 120 літрів, текстильні відходи 90 гривень, один пакет 20 літрів і 200 гривень, один пакет 60 літрів. Ціни можуть змінюватись, перевіряйте інформацію на сайті. Чи заробляє станція Україна без сміття? Раніше станція приймала 40-45 тонн на місяць вторсоровини. Зараз під час війни 20 тонн і десь 6 тонн іде на спалювання. Раніше було 10 тонн. Проблема в тому, що треба все це розмістити, спресувати, з цим багато роботи, сортування трудомістке, багато проблемних позицій, статті витрат це оренда, заробітна плата працівникам. Продаж торт сировини покриває оренду складських приміщень, станції десь на 70%. Основний доход це послуги до сортування та спалювання. Якщо ви плануєте відвідати станцію, будь ласка, прочитайте правила, інформацію на сайті або у соціальних мережах. Тут оперативно пишуть про всі зміни, графік роботи і всю актуальну інформацію. Також можна докладно прочитати про послуги до сортування. Якщо ви не маєте можливості приїхати на станцію, є варіант викликати кур'єра. Посилання на проект є в описі до цього відео. Україна без сміття є екокрамничка, там можна знайти аналогії, замінники одноразовим речам, трубочкам, паперовим гарняткам. Тут багато корисного можна купити, в тому числі біорозкладні пакети на основі крохмалю, тобто їх можна кидати в бак для сміття або компостувати. Тут переплавляються кришечки, роблять з них плити. Це не сучасне мистецтво, а плита з поліетиленових кришечок. З таких плит можна робити різні речі. Є такий термопрес, туди засипається пластик, все нагрівається, під тиском, під температурою стискається і виходить плита. Стоїть вугільний фільтр і тут пластик не сильно плавиться, викидів небагато. Тут є дробарка, можна переплавляти і подрібнені частки. Це не основна ціяльність, але є такі можливості, в залежності від попиту, вони використовуються. Кришечки інколи здаються все ж таки на переробку іншим заготівельникам або переробникам. Наприклад, станом на 2022 рік на грудень накопичено 800 кг HDPE кришечок і 700 кг немаркованих кришечок знаходять можливості відповідно до ситуації. По деяким позиціям процеси і логістика можуть коригуватись. Ось ми на складі, це прес, середній, давить силою 16 тонн, тюки виходять від 70 до 200 кг, в залежності від сировини. Це, щоб компактно розмістити все, більше зберігати. Тут і те, що йде на переробку, і те, що йде на спалювання. Воно після пресу от, все зберігається тут. За один раз на спалювання вивозять десь 12 тонн, це 90 тюків. Є сировина, яку вивозять щотижня, а вона швидко накопичується, її не пресують. Є те, що накопичується, от, наприклад, тетрапак треба накопичувати пів року і більше. Ще є проміщення на другому поверсі. Скільки твердих побутових відходів потрапляє на переробку на станцію в Україна без сміття? В масштабах України дуже мало. В Україні за 21 рік було 11 мільйонів тонн побутових відходів відправлено на сміттєзвалище. Це відходи домогосподарств. Київ продукував десь 100 тисяч тонн на місяць, але це дуже усереднена цифра. Станція сортування зібрала 406 тонн відходів у 2020 році, 535 тонн відходів у 2021 році, і 275 тонн відходів у 2022 році – рік, коли в Україні йде повномасштабна війна. Якщо порахувати частку загальноукраїнської цифри, це дуже мало. Ситуація в цілому по Україні. У 2017 році на переробку потрапило трохи більше 4% твердих відходів. У 21% му 6% потрапило на переробку і десь 1,5% на спалювання. Все решта опинилися на полігонах та сміттєзвалищах. Уявіть собі, що за статистикою, у 21 му році в Україні було 91 переробне підприємство. Кожна з них має спеціалізацію відповідно до того, що воно перероблює. Так от вони були завантажені десь на 2 третіх від своїх потужностей. І щоб завантажитись навіть на такий рівень, вони змушені купувати сировину за кордоном. І в Україні вони купують десь лише 30%. Цифра відрізняється, якщо там брати пластик, окрема макулатуру, але приблизно це 30% купують в Україні, все решта за кордоном. Що робити? Звісно, тут можна скаржити, що в Україні немає відповідної інфраструктури, щоб у кожного, наприклад, поруч з будинком були контейнери для сортування, і це було зручно. І дійсно це так, це проблема. Але будь-яке велике досягнення, воно починається з маленького кроку. Почати можна з себе. Для початку треба просто усвідомити проблему того, що вона існує. Кожен може проаналізувати, що купує, і зменшити споживання та кількість побутових відходів. Знайти для себе можливості, що можна все ж таки здати на переробку, якщо такі можливості є. Так, це буде незручно, бо треба все це накопичувати у себе вдома, знайти місце, де це зберігати. Зараз початок року і можна спробувати... Провадити нові корисні звички. Також варто пам'ятати, що з точки зору нашої планети не існує такого поняття, як викинути сміття. Його просто нема куди викидати. Зараз в Україні прийнятий рамковий законопроект у сфері поводження з відходами, яким буде створюватись от система управління відходами. Я сподіваюся, дуже сподіваюся, що ситуація буде змінюватися. я буду обов'язково розповідати про нові можливості щодо сортування, куди здавати на переробку. Ми зараз відстоюємо свої європейські цінності, і тому проблему відходів все одно потрібно буде вирішувати. Продовжуємо триматися, віримо у нашу перемогу та віримо у Збройні Сили України. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, якщо воно було корисним. Напишіть в коментарях, чи сортуєте ви відходи, обов'язково підписуйтесь на канал. Тут буде багато цікавого, але при цьому нічого зайвого. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.